فكلما تقدم لم يجد شيئا فاعتقد أنه الصراب حتى تحقق من وجوده حين رأى عربة يجرها حصان تسير على مقربة منه فأسرع في اتجاهها فوجد أمامه ذلك الطريق الذي شاهده من أعلى ولكن السائق العربة لم يلاحظ وجوده وابتعد بها عنه فواصل تحركه في نفس الاتجاه الذي سلكته العربة مر الوقت وأصبحت الشمس عمودية وإزدادت حرارتها وحل الإرهاق والتعب على خالد وبدأت آلام إرتطامه في السرداب تحل عليه مرة أخرى ولكنه تابع سيره رغم علمه بأن هذا الطريق طويل للغاية ولابد له من نيل قسط من الراحة يريد أن يصل إلى هناك في أسرع وقت يشعر أن هناك أمل ما في إنتظاره حتى سمع صوتا من خلفه وحين إلتفت وجد عربة أخرى يجرها حصان فأشار إلى سائقها أن يقف، فأوقف السائق حصانه بالفعل، ونظر إليه خالد في تعب، أنا أريد أن أذهب إلى أرض سيكولا، فسأله السائق، وكم تدفع؟ فوضع خالد في جيبه، وأخرج بعض النقود الورقية، وأشار إلى السائق أن يأخذها، فسأله السائق غاضبا، ورق، ثم ألقاها في وجهه، وتركه وغادر، وخالد لم يفقه شيئا مجددا، وحدث نفسه بصوت مسموع. البلد كلها مجانين وواصل تحركه فجأة وجاءت عربة أخرى وحدث معها مثل ما حدث مع العربة السابقة تماما وتركه سائقها وغادر فابتسم خارج من بها خيبة أمل كبيرة محدثا نفسه إنها زكولة أرض المجانين وصار مسافة أخرى وازداد تعبه حتى سمع من جديد صوت عربة فالتبت فوجد عربة ضخمة يبدو عليها التراع وقد اختلفت عن عربات السابقة من حيث تصميمها واناقتها فرأى ان يوفر تعبه ولا يشير اليها ويكمل سيره ومرت بجواره فوجد شابا في مثل عمره متشبسا بمؤخرتها دون ان يراه سائقها وحين وجد خالد اشار اليه بيده وان يسرع الى العربة فاسرع خالد الى مؤخرة العربة هو هو الاخر وتشبت بها ونظر الى الشاب مبتسما شكرا فهمس الشاب إليه ووضع يده على فمه اصمت كي لا يسمعنا احد صارت العربة في طريقها الى زيكولا يصيح سائقها الى جيادها ان تسرق وخالد مازال متشبثا بمؤخرتها مع هذا الشاب ينظر اليه في دهشة من ملابسه وشعر بدهشته هو الاخر منه ايضا حتى اقتربت العربة من صور ضخم فأشار الشاب الى خالد ان يقفز معه تاركين العربة فقفز وما ان نظر خالد امامه حتى وجد سورا ضخم يصل ارتفاعه الى ما يقارب من خمسه طوابق زينه نقوش غايه في الجمال به باب ضخم كان مفتوحا على مصراعيه تمر منه العربات مشيئا وذهابا فنظر خالد الى الشاب قائلا انا بشكرك جدا رد الشاب لا تشكرني يا اخي اني مثلك كادت تقتلني حراره الشمس فساله خالد انت من سيكولا نعم وانت تبدو غريبا فابتسم خالد نعم، أنا من ابوه فري، بلد جنب المنصورة. فارتسمت دهشة على وجه الشاب. ماذا؟ فأسرع خالو وكأنه يصحح حديثه. أقصد مصر، أنا من مصر. فلم تخف تختفي دهشة الشاب وسأله: ماذا تقصد بمصر؟ هل هي في الشمال؟ فأجابه مندهشا. أنت لا تعرف مصر، أم الدنيا؟ رد الشاب. نعم، لا أعرفها. وصمت خالد مفكرا ثم أجابه وكأنه يريح نفسه من غرابة هؤلاء الناس الذين يقابلهم نعم مصر في الشمال ثم سأله إحنا فين؟ رد الشاب ألا ترى يا أخي إننا في زيكولا أرض الدكاء لم يرتمالك خالد نفسه من الضحي أرض الدكاء لا فعلا الدكاء واضح على كل الذين قابلتهم ثم سأله يعني تبع الدولة إيه قارة إيه رد الشاب متعجلين لا أفهم قصدك، إنها زيكولا وفقط، والآن لابد أن أترك إني أضعت اليوم وقتا من العمل، ولابد لي أن أقوم بتعويض. ثم مد يده مودعا خالد، مد يده هو الآخر، اسمي خالد، رد الشاب، وأنا يامن، حظ سعيد في أرض زيكولا، ثم تركه وغادر. كان خالد ما زال واقفا أمام باب المدينة الضخم. حتى تقدم اليه وما ان خلاله حتى شعر برعشه قويه تسري بجسده والام شديد براسه كاد يقشله حتى سقط على ركبته ممسكا راسه بيده من الالام الذي لم يشعر بمثله في حياته واستمر الامه لدقائق حتى بدا يتلاشى شيئا فشيئا وكانه لم يكن قط ثم تابع مسيره الى داخل المدينه صار خالب المدينه وكانه يسير من مدينه الاحلام ينظر إلى وجوه الناس وتعبيراتهم المختلفة منهم من ترتسم البسمة على وجهه ومنهم من طبع الحزن على محياه وإلى زيهم الذي انقسم إلى أقسام عدة منهم من يرتدي جلبابا وعلى رأسه عمامة وقد كانوا كبار السن أما الشباب والصغار فكانوا يرتدون سراويل واسعة من أعلى وضيقة من الأسفل وكأنها زي الصيادين الذين اعتاد أن يراه ولكنها أكثر أناقة ومن اعلى يرتدون قمصانا واسعه ملقوشه صنعت ببراعه من الجلد او القماش اما النساء فقد وجدهن يرتدون فساتين فضفاضه ذات الوان براقه وجميعهن لا يضعن شيئا فوق رؤوسهن ولاحظ جمال كثير من النساء في تلك المدينه وخشى ان ينظر الى احداهن وهم لا يعلم كيف ستكون رده فعل في تلك المدينه ويعجبه ذلك التنوع في الزي وتلك الأناقة التي بدت على كل فتاة وفتاة بالمدينة ويسير بشوارعها منبهر بتلك المباني المتلاصقة التي بدت عليها مهارة معمارية وكانت تمتلك ارتفاعا واحد لا يتجاوز ثلاثة طوابق بنيت جميع من طوب المحروق والأخشاب أكمل خالد مسيره حتى وجد مكانا يقدم طعاما فسمع أصوات بطنه تناديه وتد... وتذكره بالجوع فاقترب من ذلك المكان وجلس به وطلب طعاما ثم جاءه الرجل بطعام من خبز ولحم وقال له شكرا لتشريفك لنا أيها الغني فابتسم خالد ثاني غني ثم أكمل وامتلأ بطنه وانتظر أن يأتي الرجل يأخذ نقوده فلم يأتي فأكمل ومشى وعادت إليه قوته مجددا وأكمل سيره في المدينة حتى وجد مكان آخر لصناعة الملابس وبيعها فنظر خالد إلى نفسه ووجد أن يشتري لنفسه زي كي لا يكون زيه مختلف عن باقي أهل المدينة حتى يعرف أين هو ودخل ذلك المكان فسأل من به؟ ليس من زيكورا؟ فأومر خالد رأسه موافقا كلامه فأعطاه الرجل زيا مناسبا بنطالا واسعا وقميصا منقوشا من حكم ولم يأخذ منه نقودا وقال له مثل ما قال صاحب المطعم شكرا لتشريفك لنا أيها الغني وابتسم وتذكر كلام من قال لهما بالصحراء وأنه غريب لأنه كريم وقال لنفسه أنهما مجنونان بالفعل فما وجده من أهل المدينة حتى الآن كرم مبالغ فيه يسير بالمدينة بزيه الجديد ويقلب عيناه هنا وهناك وقد لاحظ شيئا لم يفهمه هو أن كل مكان للبيع والشراء يجده مكتوبا عليه أرقام ووحدات عشر وحدات أو خمس أي وحدات تلك لا يفهم حتى أكمل مسيره وحل الليل فوجئ بأن شكل المدينة رغم ما يبدو عليها من تراب إلا أنها لم تصلها الكهرباء بعد ثم اندهش حين أضيئت المدينة بالنيران وانتشر ضياء في كل مكان ولا تختلف إضاءته عن المصابيح التي يعرفها تلك هي الأخرى ببراعة هندسية بعدها جلس إلى جانب أحد الشوارع وكاد يغلبه النعاس فوجد أهل المدينة يستعدون وكأنهم يحتفلون بشيء ما فالجميع يلعبون ويمرحون والأطفال يرقصون وأسأل نفسه هل هناك عيد ما يبدو كذلك وفرح بذلك فجميع أهل المدينة خارج منازلهم سيؤنس ذلك وحدته دون مسكن حتى اقترب منه فتى فسأله لماذا يحتفل الناس هكذا فأجابه الفتى فرحا إن الاحتفال لم يبدأ بعد فضحك خالد متابع الفتى متى يبدأ الاحتفال تعجب الفتى لماذا لهجتك غريبة رد خالي أنا من الشمال إنني غريب رد الفتى تقصد أنت غريب أما الآن أنت من أهل زيكولا إبتسم خالي ووضع يده على رأس الفتى عارفا أن زيكولا أرض الكرم فأكمل الفتى اليوم الكل يستعد للاحتفال أما الاحتفال الحقيقي سيكون غدا إنه أعظم إحتفال بالكون والكثيرون من بلاد البعيدة يأتون للهضبة المجاورة ويقفون بها لمشاهدة إحتفالنا وتعجب خالد وسأل عن السبب الاحتفال فظهرت تعجب على وجه الفتاة إنني كنت أظنك غنيا أرجوك لا تدعني أشك في قدراتي بمعرفة الأغنياء. ثم أكمل إن احتفالاتنا ستبدا غدا الاحتفال بيوم زيكولا اليوم الذي يجعل من زيكولا أشهر من مدينة بالتاريخ اليوم الذي يسعد به كل أهل زيكولا ثم صمت قليلا وأكمل ما عاد شخص واحد بالطبع فسأل خالد من هذا الشخص؟ وضحك الفجأة. يبدو أنك لا تعرف كثير عن زيكولا. ثم تنهد ونظر إليه. سيدي، إن اليوم زيكولا يذبح فيه أفقر شخص يوجد بالمدينة. شعر خالد بصدمة حين أخبره الفتى أن يوم زيكولا يذبح به أفقر من يوجد بالمدينة، وحدش نفسه بأنه أفقر من بها، وما معه من نقود لا تفيده بعدما تيقن من مواقفه السابقة. إنهم لا يعترفون بها، وإن كان حديث الفتى صحيحاً سيكون هو الضحية، حتى أو تفكيره الفتاحين أكمل، في يوم زيكولا تجرى منافسة بين أفقر تلاشي أشخاص بالمدينة، أما غداً للأسف فسيذبح شخصاً مباشرةً دون منافسة بعدما نجح الآخران في الهرب، آه لو رأيتهما بعيني، وتذكر خالد من قابلهما بالصحراء وقال بصوت عالي: المجانين؟ ونظر إليه الفتى فتدارك خالد قوله وسأله تقصد أن الفقير تم اختياره فعلا رد الفتى نعم فتنفس الصعداء وأخرج سفيرا طويلا وشكر ربه الفتاة في سره وأكمل الفتى المعتاد في زيكولا أن يحبس الفقراء الثلاثة قبلها بأيام ثم تقوم بينهما منافسة الغنى والفقر زيكولا ومن يخسر منهم يذبح وبالطبع طالما هرب الاثنان يدبح الشخص الثالث ثم أشار إلى البيت المجاور، إنه من منطقتنا فنظر خالد إلى البيت وتعجب كيف يكون هذا بيت فقير بعدها ترك الفتى ومضى ليلعب مع من معه جلس خالد مرة أخرى في مكانه يفكر بما حدث له ويتذكر ماذا حدث له منذ أن وجد نفسه بالصحراء وزاد إلحاح سؤاله الذي تعمد تجاهله دائماً أينه؟ وأين زيكولا تلك التي لم يسمع عنها من قبل وعن أهلها المثيرين للدهشة بعضهم يبدو عاقبا والكثيرون لا ينتمون للعقلاء بشيء ثم انتفض جسده حين سأل نفسه ماذا لو انتقل بالزمن عبر السردال إلى الماضي كما كان يقرأ دائما في الأدب الأجنبي ماذا هل هذا صحيح؟ لا لا إنه خير إني لم أسمع عن زيكولا ولم أقرأ عنها من قبل هكذا أجاب نفسه ثم على صوته لماذا؟ الأحصنة التي تجر العربات واللباس الناس هنا مش معقول يكون لباس حد في قرن الواحد والعشرون الحاجات دي فات عليها قرون ثم عاد إلى نفسه ممكن تكون دي بلد معزولة أنا مش عمري سمعت عنها ودي لباسهم الوطني فعلا فصاح إلى نفسه بلد ايه؟ كل كل المسافه التي مشيت في السرداب حوالي كيلو او اثنين بالكثير اكيد انني انتقلت في الزمن والدليل انهم بيتكلمون العربي وما يعرفونوش مصر هو في منطقه بيتكلم عربي في العالم كلهم الا الوطن العربي ثم امسك راسه بيده انا حاسس اني مش قادر افكر ان كنت اذكى من كده ثم نظر بعيدا بس الدليل اني انتقلت الى الماضي قال ذلك حين وجد جماعة يحملون سيوفا ودروعا وكأنهم جنود ويسيرون في صف واحد فوقف على قدميه واتجه مسرعا الى الفتى الذي كان يمرح مع اصدقائه وجذبه من يده انا اريد ان اسألك سؤالا واحدا احنا في سنة كم فأجابه, المت... فأجابه الفتى متعجبا يبدو انك تشرب كثير من الخمر اننا في نهاية العام التاسع بعد الالفين يا سيدي فعاد خالد بقدمه للخلف ودارت به رأسه حتى سقط وكأنه فقد وعيه فضحك الفتاة وتحدث إليه نعم يا سيدي أرى أن النون قد يفيدك ثم تاركه ومتع في صباح اليوم التالي فتح خالد عينه على صوت ضوضاء شديدة. فوجد نفسه ملقى على جانب أحد الشوارع فنهض مسرعا وحاول أن يصلح من هيئته وأزال الغبار عن ملابسه ثم نظر امامه وفرك شعره حين وجد ذلك الكم الهائل من الناس يسيرون بانتظام في اتجاه معين والجميع يرتدون ملابس تبدو جديده الرجال يمسكون بايدي النساء والفتيان يمسكون بايدي الفتيات والتي بدا عليهن جمال شديد يسيرون في فرحه كبيره ويضع كل منهم حول رقبته عقد من الورق وتظلهم الموسيقى لم يسمع من قبل ولم يسمع من جمالها يصيفهم مجموعه من الاشخاص اصحاب زي مختلف ويحملون طبولا وبشريات وآلات نفخ لم ير مثلها ولكنها تخرج صوتا بديعا ويسيرون وسط ذلك الحشد من الناس ثم وجد بعض الشباب يمشطون أحسنتهم وخل... وخلف كل شاب توجد فتاة تلف يدها اليسرى حول خصره لا تمسك بها الورد وتلوح بها فابتسم خالد وقال أنا عرفت كلهم ينتظرون هذا اليوم ثم أعجبته تلك الحركات البهلوانية التي كان يقوم بها بعض حتى فوجئ بعربة ثرية التي كان قد تشبت بها هو ويامن حينما كان في الصحراء تسير وسط الحشد وقد خرجت منها فتاة في غاية الجمال وما إن خرجت حتى صاح بعض البعض فرحا وإزداد سرورهم وبدأت تلقيب الكثير من الورق والكل يتهافت ويتسابق على أخذه ثم بدأت تقذف الورق لأعلى وما أن يسقط حتى يرتطم الشباب ببعضهم بعض وتزداد بسمتها الرقيقة وخالد يشاهد ذلك في سعادة كبيرة وينظر مجددا إلى تلك الفتاة وقد شعر براحة نفسية كبيرة حتى وجد إحدى الفتيات تقترب منه وتسأله لماذا تقف بمفردك؟ يمكنني أن أصطحبك يوما مجانا فنظر إليها خالد ثم نظر إلى الفتاة العربة مرة أخرى لا شكرا ثم نظر بعيدا فوجد يامن فأسرع إليه وسط الزحام ووصل إليه بصعوبة، وسأله: يامن أنت تتذكرني؟ فابتسم يامن: نعم أهلا بك يا صديقي. ثم نظر إلى زيه: مبارك عليك الزي الجديد. وسأله: كيف كان يومك الأول بزيكولا؟ كانت الأصوات عالية من حولهما فاضطر خاد أن يرفع من صوته: يومي الأول: لا تسألني يا صديقي إنه يوم صعب. ضحك يامن ربما لأننا في أعياد سيكولا ما أن تنتهي الأعياد حتى تعود الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها إنها أيام استثنائية ليست كباقي الأيام فابتسم خالد ربما